Jaz sem Miha in se nahajam na čudovitem krasu, komaj meter pod vrho mojega dobrega prijatelja Darka. Zdrav, dobrodošli v Žar legendah. Danes bomo odgovorili na par hudih žar vprašanj. Recimo, kako pravilno pripraviti meso za čevapčiče ali pleskavice in tistega za burgerje. In kako se naredi kraški šiščevap? In kaj to pravzaprav sploh je. Odgovorili bomo pa tudi na največjo ljubljansko uganko, kako se pravilno reče, štanjel ali štanjel? Štanjel? Kaj? Evo, Rešeno? In, z malo truda, lahko dobite čisto nov Weber žar. Ja. Vse to in še mnogo več. Kaj mnogo več? Kaj ni to dovolj, kaj ti rad? Dobar. Vse to. Kot ste najboljšni, kateri že gotovili, se nahajamo v čudovitem štanjelu. Biseru, krasa. Čudoviti pogledi, enkratna narava. No, pa Darko. Meni se zdi, da bi mogel zakonom prepovedati to grde ljudi v to klepem okolju. Kdo je grd? Ne, ne, ne, pomer se, ne govorim o tebi, govorim o sebi. Ti si enkraten, ti imaš popolno geometrijsko telo. Če bi tep na glavo kontinentev tetoveril, bi teloh za globus uporabljali. Ampak kljub temu, da si ti to klep, moraš pa priznati, da je štanje še lepši. A ti veš, da je bil ta hrib poseljen že v prazgodovini? Ja, vidim, da še zdaj nekaj mali primati tukaj v okolju hodijo. Povedal ti bom sam to. To je pravo čudo, tu imaš vse, Maš stalno zbirko lozeta spacala, imaš na obnovljen vrt, vse več mladih ljudi se prseljuje. Samo če se boš ti tak dr se bodo tudi odselili. Saj še to ti bom povedal, če še niste bili tuki, prite, ne bom vam žal. To je po mojem mnenju najlepša slovenska lokacija, enkratni razgledi, čudovita narava, vikendi Ljubljana, da v hrani pa pijači sploh ne govorim, vse je vrhunsko, povej Darko, kam ali ampak tukaj se moram z Miklom strinjati, narava je vse posod, Miha je marcelona klobuku. A vidiš, a vidiš ker nimaš pojma o šegah in navadah. To je tradicionalen kraški klubuk, folklora. Domači nisem ji povedal. Ja, Kaj misliš, da te nisi? v ni malo pšššt, pššt, A? Ker zdaj hojiš tukaj, kot neki mali hippie, kaj boj. pa ne, da bam, se si lep. Se ti ti ti nisi slab. Dobro, zdaj se vas sam. Hvala, vama tudi, ker nerdila. Gremo za kurt, gremo delat. Ja, gremo. V vsaki epizodi Žar Legend vam bomo z mihom pokazala saj en trik ali tehniko, kaj se tiče žara. No, dom smo en trik že videli, namreč kako je Darko prišel na tale hrib visok 363 metrov. Ljudje to bi mogli videti. To je kot bi šli par rinil na kredarcov. Res, ne moraš vrjeti. Uh, no, kar se tiče pa teh žar trikov, moram povedati, da me ljudje neprestano kličejo, pa me sprašujejo, Miha, da nam prosim, povej, a se mlet meso za žar soli prej, ali pol, ali v mes. A ješ, tako, kličejo me. Kličejo te? Ja? Resno? Uh -huh. Kdo te kliče? Ja, ljde. Ogromen njih. In kaj im rečeš? Ja, da nimam pojma, da nisem kuhar, da jaz tega ne vem. Ampak, da pa poznam enega res dobrega kuharja, pa da lahko nega vprašam. Torej, Darko, kdaj solimo mlet meso za žar? Tak bom rekel. Odvisno. Vau, da bes. Hvala, stari. Res, res si nam pomagal, res. Odvisno je, kaj se odločiš, da boš pripravil iz mletega mesa na žaru. Če se odločiš, da boš pripravil pleskavico oziroma čevap, meso posoliš, ga fino pregneteš, tako dobiš meso bolj prožno in bolj gumjasto. Aha, to je tako, kar rečejo v Bosni, da se morate prav čevap odbiti od mize. Tako je. Če pa se odločiš, da boš pripravil burgerje, pa meso soliš tik preden ga daš na žar, tako bo meso sočno in krhko. Aha. Ker pa nama ne gre verjetno besedo, sva mi dva pripravila en skor znanstveni poskus. Namreč vzela sva isto mleto meso, ampak sva enega prej posolila, pa pregnetla, druga pa posolila tik prej, sva ga dala peč. oba kosa mesa sva konkretno zapekla. Ja, in prerezala na pol. Če pripravljate meso za čevapčiče ali pa pleskavico, ga posolite in fejst pregnetete z rokami in takšno meso bo na koncu prožno in gumjasto. Če pa ste se odločili za burger, pa mesa ne gnetete, solite ga pred peko, tako da bo meso ostalo krhko in sočno. Tako. Če prej niste vedeli, zdaj, zdaj veste. Zdaj, ko poznamo teorijo okoli mletega mesa, lahko gremo da na nadašnji recept. Recept? A to pa še ni bil recept? Ko se pa jaz s tem bašem? Ja, ker nimaš mere. Jaz, da nima mere. ali e, a lahko malo tega uh, sroga mesa, če ga noš šabopci, ga jaz skor plesko dal? Ker, Miki, še očitno ni dovolj mletega mesa in ker smo na krasu, smo se danes odločili za eno tako fino kraško poslastico. To je kraški šiščevap. čevap. Kraški šiš čevap. A ni to mal dolki ime? A ne je bilo boljš, če bi bil krašiš čevap ali pa čevap šiš? A veš, tako je prav neka stvar, ki je štanjala autohtono. Lahko bi imel serio stvari, ki bi jih kazal tujcem. Pa turistom. Recimo, če pes, ki bi bil ki bi bil koker štanjel, ali pa, al pa, al pa novoletna jelka je štanjela, bi bila štanjelka. Ali al pa srnak. Posebna sorta srnaka, ki pije samo teran, bi bil štanjelen. Až? Tak bi bil brez rogov, zato je kot v krog, pa se skozi zabival ena drevesa. Ali pa, al pa kiosk. Na vrh hriba kiosk bi se imenoval štanj. razumeš, Darko? Darko, razumeš, poslušaš. V meso damo malo popra, malo tolčene paprike in eno vejico kraškega traje. A, kraški šetraj, ja, to pa poznam. To je zelo dober za prebavo. Pa antioksidantje, pa antiseptik. A pa ful dober za... Za desno roko. Ne, ne, za... <coughs> za grlo, za mežika, ne? Ne, ne, za... Kada ti v glavi piska? Ma ne, afrodizijak, afrodizijak je... A de, stari, ti mene mal, a? a, me? V meso dodamo še. Žlico soli in dobro pregnetemo. Aha, torej, prej dodamo sol in pregnetemo. Torej bomo delali ta gumjasto varianto našega mletega mesa. A vidiš, pa praviš, da te nekoli ne poslušam. Bravo, miha. Ha? Ski reku? rekel? Meso pustimo počivati v hladilniku 12 ur. 12, a? Ja. Ok, hvačeva. A jih malo klele v krog, kva imajo tekočega pokletek. Samo šti pazit, koliko boš pil, veš, takole v krogu kasi, če sem izkotelniš klele dol po hribu, te do sežana namoju. Po 12 urah vzamemo maso iz hladilnika. Kaj? A to si ti... To si imel že... Ooooo... Zdaj se mi pa čist iluzijo TV kuhanja uničil. Jaz sem pa skos mislil, da Jamie Oliver tri ure pred šporhedom sedi pa gleda, kako se pečenka peče. Jamie, ja, Jamie. Jamie ima cajt. Na kraškem zašinku popražimo šalotko. Kraški zašink, a? Ti si se pa res lotil tole lokalno. A už dal še malo terana noter, a, a už čezimo na boripustu. Na koncu dodamo še ovči sir in vse skupaj pregnetemo ter pustimo za 12 tur v hladilniku. 12 tur, še? Čak, dobro, vedu se, da odkom, pa to sploh ni slow food, to je no food. <hih> Gre me malo klele pogledat, če vam pršuta v jago, a? vse mislim, da je to obvezna oprema na podstreha. Ej, ja, spet, pa od kje ti, od kje ti to le Lej, spet je naredil. Ej, pa si ti ta pol doboj? znarni, ali kaj? A še kaj druge spravljenega dole? A ti slučajno spiš tukaj v spodi, ker to bi pojasnil velik stvari. Odležano meso oblikujemo po nabodalu ko malo večji čevapčič oziroma šiš čevap. Večji čevapčič? Končno ta recept dobiva nek smisel. to mi deli. Žar se grejemo približno na 180 stopinj celzija in šiš čevap pečemo 8 do 10 minutk. Po 24 urah uležavanja mesa vam bo 8 minut minil, takole. Naša šiščevapna bodala so končana, zdraven se pa ekstremno prileže sveže pečena lepinja in sveža grška solata. Ali pa solata štanjel, sestavine so iste, samo da smo mi se narobutali do tolah. Dobr tek. Mmmmm. Poživljeno srečo, da imam tazga prijatelja, kot je Darko, ki pripravo večurenega recepta lahko skrajša na vsega par minut. Vi pa imate zihar srečo in imate nekje bliz doma za vogalom en Lidl. Tako da, če nimate glih 123 ur časa za pripravo na šiš recepta, potem pa jte v Lidl, vzamte ene čevape, jih vršte na plato brez čekanja in evo. O, oh, hvala. Mm. Pa, pa še na kraški šiš čevap narete. oksid ko zapečena. Ko kot Darko, ki gre zvečeri iz uštarije, je tudi sreča opoteča. Ampak za našo nagradno igro ne rabite prav veliko sreče. Dovolje je samo natančnosti pa pameti. Če pravilno odgovorite v komentarje spodaj in vas si žrebamo, lahko dobite čisto nov Weber žar za ston. Nov Weber žar? Torej, nagradno vprašanje je, koliko krat je Miha, ne jaz, rekel besedo Štanjel. Odgovori v komentarje spodaj. Kjer je besedo? Štanjel. Ja. A ta tudi čte? Ja, ta je Miha. A onaprej pa tudi je. Ja, Miha, onaprej tudi šteje. Ampak, kad sem pa rekel štanjeljka, ta pa ne je? Ne, Miha, ne je. Okej, okay, okay, se sedaj počas uh, si bom zapomnil, ampak mislim, to je kar težko. Sedaj, prelahko pa ne sme biti, ipak dobite nov žar, novga vebra, celega, a ne? Se pravi, kolikokrat je Miha, ne jaz, rekel besedo štanjelj v odgovore spodaj. No, se zdaj počas mi bo pa jasen. A, a, mi, a mi lahko še enkrat razložiš, prosim? Na tole bi se člo vkloh navadil, kozarčk vinčka, kraški šiš pa če razgled. Komod bi klele do jutr potegnil. So, Miha, ti veš, da še moreš žar ščistit, pa vse to ostalo? Na izi, Darči, se veš, kaj praviš tr slovenski rek. Kozarček na dan od žene odgovorno stran. Veš, kaj pravi še starejši? Kdor v kuhni ne nuca, ta žare še tako puca. dobro Darči. Sam, veš, kaj se meni zdi, da se midva niso najbolj zmenila, ne? Okej, okay, se ti vse stvari kupaš, pa pripelaš, pa gor prineseš, pa zrihtaš, pa pripraviš, pa skuhaš. Ampak spucat moram pa vse jest? A se ti zdi to fer? Ne popričim povej. A se ti zdi to fer? A se ti zdi fer? A se ti zdi fer? Aj to pošteno, Darko.